Viorica Dencil, mesaj pentru Claus Iohannis, via a merge înainte, sublinierea îi duc mai departe implementarea programului de guvernare. Presublinierea din Claus Iohannis a declarat, vineri, ce retrage încrederea premierului Viorica Dencil, susținând ce aceasta nu face fac poziției de prim-ministru. Sunt trei luni, n De la învestirea guvernului Dencil, după care pot să trag o concluzie. Doamna Dencil nu face fac poziției de prim-ministru al României sub liniere, transformă astfel guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnei Găncil din funcția de prim-ministru al României, a spus Iohannis. Premierul i-a transmis lui Iohannis că nu are niciun motiv să îi dea demisia, chiar vineri seara. Luni seara, la România TV. Într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, Dencil a avut un nou mesaj pentru eful statului, via a merge înainte. Categoric, pentru mine via ca merge înainte subliniere îi duc mai departe implementarea programului de guvernare, un program a subliniere teptat de români, i-a spus Dencil lui Cintacu care o întrebase domnul Iohannis vrea. Dumneavoastră nu vreți, Constituțional nu are elemente, viaca merge înainte, da?